Ось, але внутрішнє утеплення, ось тут мінеральною вату, ні, цього не може бути, тому що. О, блін. Е, тому що е, ви не зможете гарно герметизувати це, а внутрішнє утеплення приводить до того, що зона конденсації з цього місця буде ось тут. І ваша мінвата вона буде відсирувати. Тобто, якщо це, наприклад, приміщення постійного проживання, то. Це проблеми будуть. Грибки, токсини і так далі. Якщо у вас, наприклад, пічне опалення і оздоблення пара проникне, в мене був такий досвід, що я вскривав стіни такого будинку, це глиняний будинок, внутрішнє утеплення 50 мм, мінеральна вата, і було оббито ДВП тобто ізоляції не було але Мінвата вона була ще така радянська тобто вона дуже колюча дуже вонюча і всі ці токсини, вони були в цій хаті тому для мене це дуже дивне рішення було ось але люд, люди коли не знають як це працює, іноді це використовували і проблем з цією стіною не було а чому не було тому що виходило так що там було старе опалення дуже низьке КПД і от вся мінвата вона дуже гарно прогрівалася А коли вона прогрівається то та волога котра там може накопичуватися вона скрізь ДВП виходила і висушувалась все і воно працювало була б більше товщина мінвати так або туди б наклеїли якісь вінілові обої то в цей мінваті був би вже басейн Зумієте? А так вийшло що помилка на помилку на помилку і воно одного одного компенсувало Тобто з точки зору утеплення так утеплялося проблем не було але з точки зору екології це жах виходить тому що люди дихали цими токсинами цієї Мінвати тому балки так Мінвата внутрішні.